حسد صاحب اگر جس طرح سے مظہر عبا صاحب کہہ رہے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلے اور کہیں گے کہ، ٹھیک ہے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شاید سنا ہو لیکن واقف تھے وہ اس ویڈیو سے اور اس میں کیا کیا کردار ہے تو سلطان محمد خان صاحب جن کے اوپر الزام آ رہا ہے وہ تو پھر بعد میں ان کی کابینہ میں بھی شامل ہوئے ان کو سیکھ بھی دی گئی ایسے کردار ہیں جو ابھی بھی بالکل ساتھ ہیں وزیر اعظم کے تو کیا یہ جانتے پوچھتے ہوئے سب کچھ ہو رہا تھا کیا مجھے تو سچی بات ہے آپ کی حیرت پہ حیرت ہے بولنے جا رہے ہیں سارے اس بات پہ پورے میڈیا میں یہ وے اف لائف ہے یہ کلچر ہے آپ کا بھائی اچھا. کون سی نئی بات ہے اچھا ان کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دو جو اگلے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے یہ سیاست ہماری ہے ہی نجاست تاریخ ہے یار وہ میریٹ سے شروع چنگے منگے سے شروع اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کوٹ کیا ہے یہ مدر صاحب چونکہ हुँ. ہم سب کے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ وہ تازہ خبر آئی ہے, تے خضر سادہ پائی ہے یہ بے شرمی بے حیائی بے غیرتی یہ وے آف لائف ہے سیاست ہے ہی اس چیز کا نام تو کس بات پہ آپ لوگ حیران ہو رہے ہو ماتم کر رہے ہو اچھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہو یہ بھی خاتمون ہے جس نے کہا تھا میرا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے بار کیا ہونا ہے हुँ. یہ وہی ہے نا خاندان جن کے بارے میں مشہور ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اور جن کے ابا میاں کا جناب اسپیکر بہت مشہور ہے محاورہ بن چکا ہے ابا بھائی کزن وغیرہ سارے مفرور ہیں وہی وہ وہی ہی لوگ ہیں نا وہ بھائی خدا کا واسطہ کوئی پروڈکٹیو سی کو کریٹو کو خوبصورت بات کیا کریں یہ آپ کا یہ کلچر ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں جب اس طرح کا رونا روتے ہو آپ لوگ باتم کرتے ہو میرا دھیان جاتا ہے ڈی این اے پتہ نہیں ہے تاریخ سے واقف نہیں ہو نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کچھ بھی اور خاص طور پہ اے جڑا مکرو نظام ہے نا اس کے ہوتے ہوئے کوئی تبدیلی ہے دے لو گے تو کیا کر لوگے گے بھائی نے بھی نکالے تھے پتہ نہیں کوئی تین سو تیرہ کسی نے کتنے یا یا نے پتہ نہیں کتنے وہ کرپشن سوری ماشاءاللہ جوان ہو کے اب صاحب اولاد ہو گئی ہے سو اس میں سے کیا نکالنا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا نہیں ہے اچھا جی یہ درست ہے پھر کیا کیا مت جائے گی اچھا جی یہ غیر درست ہے پھر کون سی توپ چل جائے گی نکالنا کیا ہے اس میں سے پلیز وہ hey, oh, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی بندہ کچھ بھی کرتا ہے نا بندہ हुँ. خارش بلا وجہ نہیں کرتا کمر پہ خارش ہو رہی ہو نا تو تک زحمت بندہ نہیں کرتا وہ ظاہر ہے کوئی چیز کو وجہ ہوتی ہے نا. کیا نکالنا ہے اچھا okay. یہ درست ہے اچھا یہ غیر درست ہے پھر کیا ہے? اگے چلو جی بس ختم کرو سر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں آپ uh, لوگوں کی رہنمائی اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرئنس آپ لوگ دیکھتے ہیں پھر براڈر پرسپیکٹ میں آپ کی نظر ہوتی ہے سارے ایشوز کے اوپر تو چاہتے ہیں ہمیں حل بھی بتائیں کہ جو ساری سچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے نا اس کے بعد کسی طرح سے نکلتے مجھے یقین دلاؤ مجھے یقین دلاؤ نا ہل ہے میرے پاس ہوں تین شفٹوں میں جلاد کام کریں ان کو اوور ٹائم ملے اس نظام کو پوری رات بھگو تیزاب میں ہو نہیں سکتا او ڈیٹڈ ہے سب کچھ یہ مکروط ترین سسٹم اتنی پرانی کتاب ہے وہی پڑھ لو ان لوگ انگورنیبل تھوڑا سا یہ بھی بتا انگرنیبل کیوں ہیں دیکھو دو چیزیں علی پہلے سن لو پلیز دو پلرز ہوتے ہیں ایک ریاست کے عوام ہوتے ہیں تو کمپٹیشن کیسے جس کی چونچ ہے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں وہ چونچ کے برابر ماس بوٹی اس ملک کی اتارتا ہے جس کا جبڑا ہے وہ یہ کرتا ہے بتاؤ تو صحیح کہاں کوئی میں ایکسپشن ہیں بالکل ہیں باقی کیا ہیں آپ لوگوں کے پلے ایک پر چمکے بولی جا رہے ہیں کن لوگوں کی بات کر رہے ہو ابا میریٹ اور چھانگا مانگا اب بول جا بھائی عمران خان بھی کانے نمک میں داخل ہو چکا ہے کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہوگا چاہے وہ مالن محل ہو تو اس بھی کوئی ایکسپیکٹ کرنا بند کر دو اب وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہے, ہے اور یہ سب کچھ جمہوریت کا حسن ہے آپ کو مبارک ہو منیب صاحب کی تو اگر اگر یہ چاہیں تو ہم جا کے اس جمہوریت کے حسن کے لیے سر معاف کیجیے گا ہم تو اس چیز پہ بلکہ آپ سے ہی سنا ہے ہم نے تو ہم تو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور پگل جاتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے یہ بکواس ہے چھوٹی چھوٹی وہ علی نا یہ بکواس ہے یہ شاعری کرتے کچھ نکل سکے نکل سکے یہ شاعری ہے یہ چھوٹی مبالکہ ہوتی ہے اچھا شاعری جو مبالغے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی مو من ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے بات کرتے یہ مبالغہ ہوتا ہے شاعری واری کے حوالے نہیں دیا کرتے اس طرح ہم آپ کی رائے کا بالکل احترام کرتے ہیں حسن صاحب نہیں نہیں آپ آپ کہتے ہیں ہم آپ کی رائے کا بالکل احترام کرتے ہیں لیکن ہم ہر کام کے تو اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں آپ کی رائے کا بالکل احترام